pojď pojď pojď pojď pojď pojď pojď pojď zbran zbraní. Počkej, řekla počkej tu kartu, řekla tu kartu. A počkej, on se to zavře. Počkej, jde to takhle? Jo, dobrý, dobrý by. Jo, to utíkej, rychle Spatky, zpátky ne se to zavře. Dobrý. Dobrý, dobrý počichu. Dobrý, dobrý. Jo, zavřela se to, dobrý. Dobrý, hele, prosím. Počkej. Počkej, ne. ne, ne, ne, počkej. Já už nemám jak to otevřít. To už nejde. My jsme tam teď nemáme jak to otevřít. A já jsem tam necha... tam zbraň. Asi nebo prostě máš ty zbraň. Tuhle tu, tu. Po, počkejte jenom. A máš tam náboje? Nemám tam náboje. Budou stačit, tyhle, budou sečit tyhle. Jo, dobrý, dobrý, já si přebiju dobrý, ale já nevím, máme to fakt povolený, počkej, já nevím, jestli funguje v tom je problém, kouký, tady to prostě nejde. Aha, to jde, tak mi je tak o, budeš jenom vyhrožovat, OK? Počkej, jo, počkej, počkej, OK, dobrý. Ty nemáš žádný jiný Ne, nemám. Pozor. Hej, hej Pozor, tam je typěk. Co jsem to slyšel? O, jo, ona slyšel, dělej, pozor, schovej se. On do... Dělej, zabij, pojď se dělej, dělej, dělej, schovej, schovej, dělej. Se, schovej se. Pozor, pozor se na to záleží. podívat? Vypadá to, že prochází. Ne, ne, ne, oni zase. Asi se mi jenom něco zdálo. Počkej, on nechal otevřený dveře, to je blbý, on nás bude vidět, lehce. Pojď uh, tak dělej rychle, pozor, aby tady nebyly další tým zli. počkej, pamatuješ si na ten druhý díl. Děk jste tam našli tu velkou nějakou tu pracovní. To je ten laboratoř, o který tam bylo přijde. Pojď jo, pojď jo, pojď jo, pojď do. Opatrně. Potrně za ně. Ne, ne, ne. Pozor, pozor, pozor, tady kradím. Majma Macy za 50 tisíc! No jo, tady fakt mají Mine Macy. Wow. Kao, uberu to je hustý, ne ne ne ne, nechci to tady, oni by nás no, zjistili, nesmíme se nechat prozradit, vrátím tam ten majinek. Stěvně, no to je jasný, to je zaslovaný, tam nic nebude. Tady maj, no, je, no to, je, to je taková ta linka, víš, která pevna. Ani můj bordel papíry na zemi jo. Tak to projde, jestli tam není něco zajímavého no to vypadá ne, to jsou jenom poznámky prostě k testování Počkej, hej, počkej, tady je, počkej, tady je kód, tady je papírek 2.0 a pak tam jsou, jako, by to tam no. se roz ale tentokrát už vážně něco slyší. Tady je... se na to podívat. Zase nic. No tak jdu zase pracovat. Kámo to je základný. Kámo měl bych si zajít na očníkám, ten týpek. právě. Kámo dobrý vtípek, takhle, ale tohle to je vážný. Hej, ať, já doufám, že okamžitě odejde těma dveřma, abychom tady měli volno. Počkej, hej, Pranti vězdy máme konec směny, takže odcházíme. jojoj Pozor, pozor, jse On odchází do výtahu, on jde do výtahu, on jde do výtahu, dělej, pojď, pojď, pojď, pojď za mnou, pojď za mnou Dělej dobrý, máme volno, máme volno, počkej, jdeme Tady je nějakej kód 20 00 prostě Jakoby tady byl nějaký 4 místny, jo a tady je další papírek Jo máme 4 místny nějaký kód 2017 to je nějaký rok. Hypočkej, pojď pojď pojď jdeme nahoru. Tady už ten týpek není. Už tu není, už tu není, už tu není. Už tu není, už tu není. Pojď pojď, pojď ještě zaběhni, schovej se, schovej se. se, oh, oh, oh, se někdo oh, oh. To je někdo došlo. To Ticho. Pozor. Toto to bylo. Tady obíha. Pšt, pšt. Jo, on tady On odchází On si tě vážně nevšim. Jslepý. On tam něco dělá. Zalez. Dobro, ty ho špatný. Mě je vyměnit. Pravě. Zalez. Víč to prava! Pojď, pojď, pojď. Kámo, ten týpek má pizdol. Pistoli, já ji Co to bylo? Co mu je? Co mu je? Co mu je? Co mu je? Co To, to je Dobrý, odchází, odchází, Co co co Pojď to tady děle prohledat, než se ten typek znovu vrátí. Já už víte, ne, to jsou Hackuju! To jsou zamkruzí. Májn maky to mají zabezpečení jak něco, ale počkej, počkej, tady je, tady, počkej, tady je byla taková přepážka, tady je takováhle přepážka, vidíš, Kouky tady je taková dla přepážka, přepážka, a kouky to bychom mohli zvednout, tady jsou nějaký open, 1 open, 2 počkej, zmáčkáme to Teď open, jednu, tři, tři, pozor, pozor, pozor, je to otevřený, je to otevřený. Oh, nice. pojď, pojď, pojď, a tady je celý sklad, pozor, dobrý, pojď. Počkej, co je tady není? Zase tady, počkej, my, my nemáme páčidlo. Myslíš, že tady někdo bude v těch krabicích? Počkej, pojď hledat. Já pojď hledat. Je tady páčidlo? Máš páčidlo? Ne, ne. No, počkej, já závodu dveře. Máš to? Můžu, tři, dva, A, počkej, je to? Počkej, to? počkej, já to zkusím uvolnit, zkus střelit do rohu. Já to uvolním pak. pozor, pozor. Ať. Pojď, pojď, pojď, to pojď. Poškodil jsem to, ano, opravdu, jako. Už to budou vidět, je to urvaný úplně, jako že už to neopravějí. Pojď, dělej. Počkej, my nemáme páčidlo, to je problém, my se nikde už nedostaneme vlastně. Pozor, třeba No jasně, třeba tady bychom se mohli dostat někam dolů, tady bychom mohli jít dál, ale my nemůžeme počítat. Měl bych se vrátit pro páčidlo? Ne, to nemá smysl už. tady je nějaká bedna na kód. Jo, počkej, já mám ten kód 2.0. 1.17. tak počkej, zkusím to, dva nula, jedna sedmnáct. tam není. Nic tam není, no. To je divný, jako jakoby se nás snažili nabýt. To je nějaký hodně divný. Hej, pojď za mnou, pojď za mnou. Musíme, já nevím, hele. domluvíme se. Zkusíme přijít Cy. zítra ve stejný čas. A prostě s páčidlem se vším. já jsem teď ztratil úplně všechno. Pojdeme se modlit, aby jsme nikoho ne. Zapíčíme, že se snad nové vybavení. Jo, a zkusíme to proskočit. Počkej, pojď. Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď. počkej. Počkej, to je divný stus. Huy. To nebyly ty rídinné náhodou? Byly, a zavřeli byly efemerní. Dáte si šunku. hele, prosím. Dobrý den. Nechci to. Hey, studej. What you got? What you got? What you got? What you got?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 Zavřít to, zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít mhm. počkej, počkej, to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít pojď Zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! Zavřít to! to! Zavřít to! Zavřít to! to! Zavřít to! to! šunku? to! Zavřít to! to! Oh, počkej, on si nic nepavatuje, že to fajn je. Ahoj! No, ale si šunku. ahoj! Hele, prosím tě, co bys si chtěl? Šunku, šunku! A my mám nemáme šunku pro tebe, my pro tebe nemáme šunku, my... A díky, moc šunku! A my se mám pro tebe šunku, tady máš šunku. Je, yeah, děkuju! Jo, a, hele, prosím, ty, ty pracuješ v tom obchodě? No, ano, pracuju tam a můj ředitel se jmenuje <laughs> Dobře, tak díky moc, ahoj. Ahoj. Počkej, počkej, můžeš jít s náma? Aňu. Tak pojď, pojď. Dáme no ti u nás doma vítečnou šumku. Vítečnou A máte od, i koláčky. Uh, taková š, uh, kvalitní šunka, víš? Je dobrá a ona je hodně chudná a můžeš ji i prodat za hodně penízků. Hej, pojď mi ti dáme tu šunku. No. Počkej, počkej tady nějakou v tu okulíče. OK, dobrý. Stop it, get some help. Tak nám tady trošku levituje klíče, nevadí. Pojď se tady posadit, pojď se tady posadit, my ti dáme výbornou šunku, jo? kterou tu právě My dáme šunku budeš ty šunky mít na ruce. Jo, hej, koukej, pojď, pojď, pojď. Kde jsi, tady, pojď pojď za náma. My ti dáme šunku ve tvaru pout. No, jo, jo, pojď, pojď, pojď, pojď. To je nutná, tu máme u FB. No pojď, my ti dáme tady si posaď. tady se posaď, my ti dáme šunku. Jas. My chceme kváčně ti šunku. Koukuj, tady, tady pojď se posadit ke stolu, my si něco musíme říct. Tady máš zatím pečený kuře a ještě ti k tomu dáme nějakou šunku. Můžeš si ji ohrát, jo, a ty tady zůstaň, my si něco jenom rychle probereme. Ke uh, spolu. No, prostě, prostě čer. Kamo. No, kam, kam, on, To je úplný debil. No dávě, to je to úplný debil. Hele, co budeme dělat? Kůže, Nevím. Kůře, ňam. Hej, doufám, Já že ten debil to, sklapé, takže tak tak. musíme říct hele, řekneme Šéfovi, že jsme ho zad. Kli, my ho tady, my, my jako, aby nám přesnost neutekl, tak uh, zamkneme dveře a schováme klíče a my řekneme, ať to A z, zítra třeba, nebo se ho zeptáme, budeme se snažit získat ty informace o bumseku, řekneme, že jsme taky tam pracujeme, jo, akorát, že jsme nováčci. Počkej. Že jsme... Měli. Jo, hej kámo, jak to bydnal dlouho... Vyndal jsem pizzu. jak dlouho pracuješ v tom bumseku? 21,499,721 měsíců. Dobře, tam měsíc. dneska nastoupili. Cech. My toho ještě moc nevíme, tak jako mohl bys nám to popovídat? No jasně, hlavně vám řeknu o našem řediteli jako ten je fakt co provej. Já vím, že vy víte, že ten ředitel se jmenuje Kondívat, ale je fakt dívat, dívat, co provej. tu zhaté. No, ale nejlepší na tom je, že každý den tam máme darmo pizzu a hlavně pečenou šunku přímo prostě z Itálie a z Ameriky. Prostě super. Přestupují nejdřív léky na mě. To nechci? Hele, prosím tě, mám takový dotaz. Jenom. No, tam no, tam je taková práce dobrovolník a oni mi omylem pýchlíš spatný lék a tak mám takový les. A prosím, já jakože ty jsi docela hodný, vypadáš, hele, prosím tě. Mm. Počkej tady, počkej, počkej. Víš, dám ti tak, dám ti na výběr, jo? Dám ti na výběr. Tohle to je pistole. No, Dám ti na výběr, buď, buď opustíš ten boomsek a prozradíš nám všechny věci, nebo tě zastřelíme. Jo, oba Vy tam Já jsme nějaké pokud mi dáte šunku, tak se k vám přidám. Já prostě je... Víš, co je smrt. Němí. Tak ty to poznáš. <laughs> tak ty leký jsou vážně hodně silný. Prostě hele, kamaráde, řekneš nám všechno, co víš. Ale ne o kuřatech, ne, Neříkej mi nic o kuřatech ani o slepici. Ne, ne, ne, ne, klid, nebo... už máš to slepičky, a jestli teďko nám neřekneš všechno o té firmě, kde pracuješ, tak ty slepičky uvidíš na doživotí v svém hrobě. No, mý. Co je to hropa, co jsou to slepičky? Hlep je tam kde za pět minut budeš ležet. A kde? Na to, pak to z něho dostaneme, lehni. Mamou, no, to pedofilové, Ne. Uh, jenom kde máte stůl? Je stůl? What? Kde mám stůl? Jako je to tvůj stůl? A, a, a, tak dobře. Díky moc za sledování dnešního dílu. Dnešní díl byl takový kratší. Původně měl mít 15 minut, ale nakonec má takový těch 12 minutek. Už mě nebaví to editovat, takže vám to rovnou dohodit na YouTube. Kdo to dokoukal až jsem, tak napište do komentářů, že chcete další díl. Díky moc a ahoj!